الاخ العزيز محمد ان شاء الله موفق بهاي المناسبة. والله يرزقه ان شاء الله بذرية صالحة. ان شاء الله وراء عمه ان شاء الله على السر. شو تقول؟ يعني موفق انا حاضر احضر وين ما كان احضر. عمه ما يخاف والله المصور صورني. ان شاء الله دائما ايامكم افراح وسرور وبركة بحق الحسين. وشباب اللي ما متزوجين ان شاء الله كلهم يزوجون ونجي نقرا لهم هسه احنا اللي ما متزوجين ياهم هم اللي ما متزوجين يا الله شيلوا ديكم شباب ان شاء الله تتزوجون والمتزوجين ان شاء الله هم يتزوجون المتزوجين ان شاء الله يا الله والله عم طاقه قلوبهم الجماعه هاي خيانه هاي الله يحفظكم ان شاء الله اعزائي. شيل <تصفيق> عقلبك ورانا سوالف يا آل بيت المصطفى حبكم فرض من الله في القران انزله يا ال بيت المصطفى حبكم الله نفعكم مِن عَظِيمٍ الشأن أنكم من لم يصل عليكم من لم يصل عليكم لا لا صلاة له محمد عرف الصواب بآل محمد عرف الصواب نزل الكتاب. قليلاً فتح صوت. هم علي محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب هم حجج الاله وبحكمهم لا يستراه <تصفيق> لا سيما أبو حسني <تصفيق> <تصفيق> علي له في الحرب مرتبة تها علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب والبكاء في المحراب ليلا ويكون معصفات، مواصفات وهو الضحاك إذا اشتد الحراب هي هاي الكوفة مركز الكوفة لو شنو؟ شو اسمها هاي المنطقة؟ سلام الله على مسلم بس شويه ما مبلطة؟ هاي ما مشمول بالتبليط؟ قصرين مو جماعة؟ أمنا إن شاء الله بأبو هاشم العزيز إن شاء الله بالصدر القح بإذن الله تعالى وبالطاعة والكذا والترتيب حتى أبو هاشم يشتغل براحته هو الله, الله جاي يشتغل له بس خلينا نسولف على ذول اللي يقصروا شو تقولون كل احنا فقره قاعدين ومفلسين لا نائب ولا مسؤول قاعد يعني ما احترمنا للشرفاء النواب جدد يعني احسن وخلينا نسولف شويه عجل ليش كل هالوادي متصيح وليش لساننا لهالكلمه ملهوف بابل شان يا المهدي مقفول <تصفيق> وكلمه تعجل <تصفيق> تطلعنا الحروف يا المهدي وصلنا الحال مو حال صلاة الخوف ما تكمل من الخوف ادخلوها بسلام آمنين شما نكتب القطعه تطيح الحروف وين واصلين من المسؤول حتى يلم الحروف ومن المسؤول عن دمعات الايتام قبل هندام زيتوني يلبسون هسه باللحاية وغير هندام اضاوع على وجوه الفتشوني هم الفتشوني بعهد الصدام من الدور الأرض قالوا لنا يصير نهار أو ليل وتكون الأيام أدنى الليل يبدأ من الصبح ليل معقوله الأرض دورتها أوهام ابويا مدام النيه ليبد من الصبح ليل شمان انتخب ريس لازم ينام الحمد لله قلت من راح صدام الحمد لله قلت بس على السلامه اشويا يا كبر صار صدام واكل صدام بس لابس ابعه الصدام جام البيت مكسور ومن البرد ليلك ما تنام هسه البيت زين وصار بهجام بس قلب العراق انكسر جامه ذله بذله نقضي الليالي المنام والصبح بالمدرسه ندرس كرامه خالدنا الوطن بابا نسميه اشو بابا عدل واحنا يتابع طبع بيا بصراحه احكي يا ناس طبع بيا بصراحه احكي يا ناس وحتى بالحلم احكي بصراحه قبل كانت رفيق وهسه مولاي الشعب بثنيانهن ما شاف راحه او بالكراسي غرق راسة وطنة بالكراسي تطلع وخل دورة بالكراسي لان عالكرسي صارت بالكراسي شنخ يا سياسي طلع لي ولك كرا دمز ردانة يارض الطف. الطف. الطف والاكراد آه ديره وللعجم ظلت آه والكراد الحقتنا تريد حتى الناصريه ما لوادم دمنا هواي لاوى ما لوادم لووهل على الشجره ما لوادم بوين نشلون على السماء لا وادم ولا فكت حلقا المدفعية ترندح حط شفك على شفك ترندح وملت الموت بس يمنه ترندح اذا نبقى على هالحالة ترند ونبسط بالجهال على الوطي بس نرجع ونقول ان شاء الله أبو هاشم الحبيب موجود بالخيرين أمثالكم إن شاء الله والله يطول عمر السيد بحق الحسين بعدنا غيره ويحفظكم أعزائي هسه قبل لا، أن شغل صفقة وكذا وريد تفاعل لو ما بيكم حيل تصفقون